حسنا استمعوا ليس لدينا وقت نحن الان على شفا حرب ضد عدو لا نفهمه جيدا الاحتمالات ليست في صالحنا والغزاه داخل صفوفنا لكننا نمتلك شيئا لا يملكونه لدينا سبب للقتال فسواء كنت من هنا أو كنت من كوكب آخر هذه الجزيرة لنا جميعا وإذا كانوا يريدون الحرب فسنمنحهم اياها